Ну і врешті-решт завжди будуть ображені, такі як Олійник, будуть казати, що це Рамос мене здів. Давайте подивимося, яким стане Олійник. Якщо в нього буде прорив, то молодець, ми тільки будемо радіти. Але щось є сумніви.